so stroški tista kategorija, ki so najpomembnejša in ki so jih v času krize, v času recesije, v kateri Slovenija še je, da nadzorovati. nadzorovati. Zaradi tega je seveda nujno potrebno, da se zmanjšajo odhodki vseh proračunov v državi in celotnega javnega sektorja. Na področju nacionalnega sistema. Predlagamo, da se ustanovi tako imenovana institucija, preimenovana tudi slaba banka, na katero se bodo prenesle slabe terjate banke oziroma slabi krediti. Danes je v časopisih podate po tem, da ima Ljubljanska banka, no Ljubljanska banka 9,4% slabih kreditov. Kar pomeni, da teh kreditov vse je, neke je, in da zaradi teh kreditov je bančna, finančna politika slabša, kot bi lahko bila. Kar pomeni, da do, pridobiva eh, kreditov manj oseb, manj podjetnikov, man predsem eh, malih in srednjih podjetij, in da je zaradi tega, seveda, potrebe, eh, zaradi tega ni takšnega razvoja, kot bi lahko bil. Poleg tega predlagamo plačilo v 15 dneh, se pravi, da državne inštitucije v 15 dneh plačuje za svoje blago in storitve. S tem bi dejansko spodbudili krok denarja, finančni krok in s tem bi seveda spodbudili tudi to, da bi se zmanjšala plačilna nedisciplina in povečalo zaupanje med poslovnimi subjekti in seveda tudi med uh, vsemi subjekti na trgu. Prav tako predlagamo še nekatere dodatne ukrepe, kot so pa všalna uh, in sicer za vse podjetnike do 100 tisoč evrov. S tem mislimo seveda, da bi tudi uh, vplivali na zmanjšanje sive ekonomije in na povečanje uh, prihodkov iz tega naslova. Poleg tega je potrebno vlagati v uh, razvojne projekte En izmed teh razvojnih projektov je vsehno železniška infrastruktura. Tukaj mislimo, da bi lahko šle stvari hitreje, Predsem investicijska dejavnost bi lahko bila večja, tudi če bi bilo manj administriranja in manj birokratskih preprek, ki se na tem področju dogajajo. Reorganizirati je treba poslovanje, tukaj govorim predvsem o poslovanje ne kot instituciji slovensko izvozno družbo, Cilj banko, namreč prepočasi se prilagaja gospodarstvu in potreban gospodarstva. Tudi na schema je po naši oceni bila neočinkovit kriterij, se je izkoriščenih manj kot polovica vseh sredstev iz tega naslova. Tretji sklop ukrepov se nanaša na zamrznitev za poslovanja in ustanavljanje in tako naprej javnih agencij, o katerih mi bo že govora, nadaljevati je potrebno s protibirokratskim programom, uvajati tako imenovano e-upravo in seveda ustanoviti za večjo socialno varnost sklad za odpravnine, poseben sklad za odpravnine, ter izboljšati inšpekcijo na Delovno-pravnem področju, vse gre v mnogih primerih ne samo za kršanje delovne zakonodaje, ampak tudi za kršanje človekovih pravic. To je tisto, kar predlagamo. Nekateri ukrepi so bili že predlagani v prejšnjem sklopu ukrepov, nekaj je novih, nekaj je. Rečem, moderniziranih in prilagojenih se danjemu stanju. To niso vsi ukrepi, ki so nujni tudi za razvoj države, finančnega in gospodarskega sistema. To so tisti nujni ukrepi, ki lahko izboljšajo poslovno okolje, ki lahko zaustavijo slabo finančno stanje v državi in ki lahko izboljšajo pogoje poslovanja in zaradi tega se veja večjo gospodarsko aktivnost ter večjo konkurenčnost slovencega gospodarstva. Hvala. Hvala. Če so kakšno vprašanje, izvolite. Prosim, vzhod pogledaj. No, samo z uh, dopolnili na revalans proračuna za leto 2020 se da narediti zelo malo. Kot, če ste prebrali to gradijovo, boste videli, da gre za nek povezan uh, kompleks uh, predlogov ukrepov, ki ga je potrebno več ali manj uh, sprejeti uh, skupaj oziroma v celoti. Ne. Ker so ukrepi, ki pač povečujejo prihodke in so uh, pač ukrepi, ki našuje prihodke na račun ustvarjanje večjega manevrskega prostora za slovensko gospodarstvo. Je pa vseeno jutrišnja razprava o Rebalansu proračuna priložnost, da na to stanje opozorimo in da opozorimo tudi na to, da so ti ukrepi, ki so bili do sedaj predlagani ali pa, ki so predlagani ob Rebalansu, nezadosni in to bomo jutri storiti. Ja, mogoče v nadaljevanju. Trenutno tega gradiva nismo vložili v obliki zahtev za izredno sejo. Bomo te predloge predstavili jutri v tej razpravi, potem pa je od vlade odvisno, če bo vlada upoštevala večino teh predlogov, potem da ne bomo vlagali novenih zahtev za izredno sejo. Drugače se ta potreba sama po sebi pojavila jeseni. Mi najprej na to osnovno temo, če ima še kdo vprašanje. Prosim. Zdaj, mi smo svoje mnenje že veliko krat povedali, ne. mislimo, da ne gre za projekt, ki bi ga banka, ki je v takšni situaciji, kot je NLB, pa tudi če bi bilo boljši, bilo enako, eh, financirala te inoveni garanciji, da bo ta projekt omogočal vračanje tega kredita. To ne nazadnje izhaja tudi iz študije, ki je bila narejena in ki je zelo ostre pogoje za ekonomsko uspešnost projekta, ki niti približno niso doseženi oziroma ni nobenih garanciji, da ja bili doseženi. Ne. Če se malo pošaljmo, preko smo se pogovarjali, je padl predlog, da bi to bil, kvečemu, projekt za to slabo banko. Zakaj kaj bi nova Olblarska banka dajala ta kredit za stožica in da potem prelagala na slabo banko, najbolj že bi ga kar direktno. Daljno slavo banko, skratka, po, po našem mnenju nobenih ekonomskih pogojev za to, da se takšen kredit odobri, bilo je velikokrat pojasnjeno. Takšni so razlogi za in proti, še v pa je nesmiselno o tem razpravljati v časih, ko ta banka zahteva, od plačoval, dodatne denar za dokapitalizacijo in ko je ta podatek, da ima že zdaj skoraj 10 odstotkov slabih kreditov. Zdaj lahko vam odgovorim z drugim vprašanjem. Imel smo muro, kjer je bilo 4000 zaposlenih. In, eh, tudi to podjetje je bilo dolžno doboviteljem desetine milijonov evrov. Ja, v, v tržni ekonomiji projekt ali podjetje, ki pač ni sposobno preživeti na trgu ali pa kjer ni zaključene finančne konstrukcije.